Alkoiko tämä no, alko. Maailman ja sun pitää hyväksyä se. <tos> Miksi me matkataan ympäri Suomea? Koska me uskotaan aitoon kohtaamiseen. On paljon mukavampi mennä työyhteisöön, näkemään niitä ihmisiä. Ja, ja tota, siinä saa ihan eri fiiliksen, kun on kasvokkaan, kuin että olisi verkon kautta vaikka läsnä. No samalla me, kun me mennään johonkin eri työyhteisöön, niin me itse opitaan tosi paljon siitä, mitä, miten heillä näkyy esimerkiksi se digitaalisuus jo. ja tavallaan saadaan sellaisia oppeemuksia, mitä voidaan taas jakaa sitten seuraavaan paikkaan. Vaikka toisaalta me myös opetetaan, että mikä on, on yhtä aitoa kuin kasvopäivinkin kohtaaminen, mutta siinä ehkä näkyy tämä sukupolvien välinen kuilu, että nuorilla se on ehkä niin kuin helpompaa ja luotaisempaa, mutta sitten kun meilläkin kohderyhmä tuossa Työssä välillä vaihtelee ihan sieltä 17-vuotiaasta sinne eläkeikäiseen asti. Niin, niin tota, se ei oo aina niin ihan luontevaa se verkon kautta tapahtuva, niin siksi on parempi mennä paikka. Mä aloitin kuutisen vuotta sitten tässä työssä, saapastoiminnan vastaavana ja tota, aika, aika tota, kädet taas tulin niin... Verki ajoi mut sisään tähän digitaaliseen maailmaan. oma on ollut aika heikko ennen sitä, niin, niin tota, Verkeltä on saanut ihan koulutusta ja oppinut, oppinut mistä tässä on kyse ja saanut semmoisen innostuksen. No sitten Verke on auttanut mua nuorten vaikuttamisen edistämisessä, että se voi tapahtua digitaalisesti ja missä tahansa piirtistä tai tuvasta, kun teen semmoisella paikkakunnalla töissä, missä nuorilla on pitkä esimerkiksi kokoontuu kokousperäärään. Ja me olemme Verken kanssa yhdessä järjestetty some koulutuksia ohjaamoille ja mietitty sitä, että miten nuoria voisi digitaalisilla välineillä tavoittaa ja mitä ne verkokulttuurit oikein on ja miten niitä nuorten kohtaamisessa hyödynnetään. Toisaalta myös kun Suomi on iso maa, niin näkee erilaisia erikokoisia organisaatioita, niin myös tavallaan näkyy ne erilaisuudet, mitä ehkä jossain erikokoisessa organisaatiossa on. Sitten esimerkiksi tuolla seudulla, niin Ollaan chatbotia ollut rakentamassa ja sitä edelleenkin rakennetaan. Ja tässä on verken, verken rooli Markuksen ja, ja Mimminkin rooli ollut äärimmäisen tärkeä auttaa ja syventää sitä tietotaitoa nuorten tietojen ja että Mitä mahdollisuuksia tällainen robotiikka, että chat-potit avaa nuorten tietojen ja neuvontatyöllä. Digistä kertominen on ihan kiva. Yleensä, yleensä ihmisillä äh, tulee sellainen olo, että he haluaa tietää lisää. Eli siinä mielessä me ollaan ehkä kiitollisessa asemassa, että, että tuota, äh, meillä ei lopu ikään kuin se aihe. Koska tämä teknologia koko ajan kehittyy eteenpäin, niin me, me tavallaan pystytään aina tuomaan jotain uutta. Ja kun toi kenttä on tavallaan niin laaja, ni niin sit verke nostaa sieltä sellaisia juttuja mitä me voidaan suoraan hyödyntää että me voidaan niinku ja lainata paikkaan varoita ja ne on lainattu sellasta heiteltävää mikkiä esimerkiksi ja kaikkea semmoista, että semmoinen niinku sen vähän pelottavan maailman ja meidän niinku välissä semmonen fasilitaattori helpottaja siinä Ja Digitalisaatiota ei vielä niin kuin, nuorisotyössä ole laajemmin hyödynnetty. Melkein aika paljon esimerkit tulee niin kuin, yleisistä kehityskaarista, ja puluista ja, ja niin kuin, jonkun verran yritysmaailmastakin. Ja sit se on ehkä antoisaa siinä. Koulutuksessa huomaa, jolla jollain osallistujalla syttyy lamppu että se ho oivaltaa että miten se voikin soveltaa sitä niin kuin vieraasta ympäristöstä tulevaa esimerkkiä siinä omassa duunissa. Tälläkin hetkellä meillä on palveluoperaatio saapaa tämmöinen netissä toimivien päivystäjien äh, keinoäly tai botti, bottihanke, jota tehdään ja koodataan ihan tänä keväänä. niin Markus on verkistä mukana siinä ja todella, todella tiivistä yhteistyötä ja iloitaan tästä kumppanasta. Mm. Se, että on rohkea ja uskaltaa kokeilla ja ihmetellä. Ja ei pelkää pettymyksiä ja Ei pelkästään pimeet. <tos> Pimeää <leitti. tos>